دو ہزار بائیس کے اختتام پہ ہم مری آئے ہیں ڈگریز ایک ڈگریز کے اوپر ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لونگ دا ویدر اس کے علاوہ آج ہم ہاں آپ کو دکھائیں گے چلیں دیکھتے ہیں آج کو واک بھی کر لینی چاہیے اور اتنے اچھے موشن کے اندر جتنا اوپن ہے اور ٹھنڈ ہے یہاں پہ واک کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اگر انٹرسٹڈ ہے تو ٹرائی کی جائے ارلی بائٹ کے اندر ہمارے ساتھ ابھی ایک نوجوان جو کھڑے ہیں وہ ٹوریزم پرپس سے آئے ہوئے ہیں اور وہ آؤٹ آف سٹی لیکن آئے کشمیر پوائنٹ پہ ان سے پوچھنے کے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے جی میرا نام ہے شاہ اور میں سے سے آیا ہوں اور ہم سب دوست مل کے آئے ہیں سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ماشاء wow. بہت مزہ آیا میں بھی اور یہاں پہ ہیں بہت پیاری ہے بہت دلکش اور جگہ ہے بہت مزہ رہا ہے یہاں پہ ٹھنڈ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کا جو ہے یہاں پہ آنے کا وہ ٹھنڈ ہے جی جی سردیوں کے موسم کے لیے آئے ہیں جی جی کیونکہ ہم نا گرم علاقے سے یہ لگتا اور اس لیے ہم یہاں آئے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے ساتھی کو اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے تھینک یو ناظرین دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بھی آتے ہیں بھی آتے ہیں باقی تو اگر آپ کو دو ہزار بائیس کی اینڈ پہ کرانا ہوگا ہے. اس وقت میں مری مری پر ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ سے, یہاں سے دور ہے دور جس جس کی وجہ کا نیو کا ایک قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس کا نام رکھا رکھا نے آٹا اٹھایا ہوا تھا اور انگریز نے تو اس نے کہا اس وجہ سے اس جگہ کا نام ون آف دی بیسٹ پلیسز انیزنبل ریٹ یہ ایریا کشمیر پوائنٹ کا کہلاتا ہے جہاں پہ یہ ساری کی اندر آپ کو ایکٹیویٹیز کے لیے ٹرین بھی ملتی نظام موجود ہے جس طرح سے آپ ہے نا کر سکتے ہیں انجوائنٹ فیملی کے ساتھ اور ایک بار اس کو بھی